أميرة طلت على الدنيا يا محلاها، منها قمر تشرق الدنيا من أنواره، جتنا البشارات في طلت محياها، عقب الصبر جت أميرة أجمل بشارة، هلا ملايين بنور العين وضياها، نفرش لها الورد وننثر أجمل أزهاره يبنى الفرح قلبه ويبنى الفرح يا زين والله المشاعر <تصفيق> يرمق ياها تزيل همها القلوب وتجلي اغضارا احساس قلبه امها يسبق اخطاره مشاعر مناور من بفرح دم حجاره تحمد اله البشر حقق لها سناها في جيته الغاليه كل حروف الشعر محتارة عسى على الخير والأخلاق مربارة عسى السعد فالها فالعمر واخبارة أميرة طلت على الدنيا يا محلاها منها قمر تشرق الدنيا من الوارى جثنا البشارات في صلة محياها أكبر صبر جاتي اجمل بشارة، الا ملايين بنور العين وضياها نفرش لها الورد وننثر اجمل ازهاره ابوها تركيب ظناه اللي تمناها الفرح قلبه ويمن الفرح يا زين والله المشاعر يوم لقياها تشيل هم القلوب وتجلي ابطاله احساس قلب امها شاعر مناور بفرحته محجاره، تحمل يلها البشر حقق لهمناها مناره، في جيته الغاليه في العمر مشواره، أميره سبحان من بس سواها، في وصفها كل حروف الشعر محجاره، عسى على الخير والاخلاق مرضاها، عسى السعد فلها في العمر واخبارا، أميره طل صبر جات اميره اجمل بشاره